متى سأعود ربي مستقيما وتشفي توبتي قلبا سقيما؟ أفي الدنيا يذيب القلب وجدي ويسقى بعد في الأخرى حميما من بعد ينهال من فوق التراب تراب فكأنما متع الحياة توهم وسراب في القبر لا خدم ولا حشم ولا ألقاب في القبر لا مال ولا ولد ولا أصحاب في القبر أسئلة تدور فهل لديك جواب في القبر أنوار لمن عرف الطريق وتابوا والله غفار فمن طلب النجاة أناب رحماك يا رحمن يا منان يا تواب رحماك يا رب العالمين يا وهاب القبر أول منازل الآخرة وفيه ينعم العبد الصالح وينتظر قيام الساعة وتفوح من قبره رائحة المسك فينادي مناد من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وأطعموه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة قال فيأتيه من روحها وريحانها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره فيبدأ بالإلحاح على الله عز وجل رب أقم الساعة رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي وأذهب إلى الجنة فأجمل يوم سوف يكون يوم لقاء رب العالمين سنبقى جميعا بين يدي أرحم الراحمين بين يدي من هو أرحم بالأم من ولدها قال النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم صل على النبي إن الله أرحم بنا من الأم على ابنها والذي نفسي بيده ليغفرن الله يوم القيامة مغفرة يتطاول لها إبليس أن تصيبه فيغفر الله يوم القيامة مغفرة لم تخطر على قلب بشر. فيقول الله كنت رحيما بهم على الدنيا وهم بحولهم وقوتهم أعذبهم وهم في قبورهم لا حول لهم ولا قوة فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنت في من حفر لسعد بن معاذ قبره بالبقيع وكان يفوح علينا المسك كلما حفرنا من قبره ترابا حتى انتهينا إلى اللحد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم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 فتتقابل روحه مع من مات من أهله وأصحابه حتى إن الصالحين منهم يهرولون إليه ليسلموا عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم فهم أشد فرحا به من أحدكم بغائبه يقدم عليه فيسألونه عن أحوال الأحياء فيأتي قائل يقول دعوه فإنه كان في غم الدنيا فبعد أن مات الإمام البخاري رحمه الله قال غالب بن جبريل فأدرجناه في أكفانه وصلينا عليه، ووضعناه في حفرته، ففاح من تراب قبره رائحة طيبة كالمسك، وظل الناس يأخذون من ترابه إلى أن جعلنا عليه خشبا مشبكا، فالمنعم في قبره يفرش له من فراش الجنة، ويلبس من لباس الجنة، يفتح له باب إلى الجنة، ويأتيه من نسيمها، ويشم من طيبها وتقر عينه بما يرى فيها من النعيم ويفسح له في قبره مد بصره ويبشر برضوان الله وجنته وسيبقى مشتاقا إلى قيام الساعة وينام نومة العروس وينور له قبره ويبقى معه عمله الصالح يؤنسه فعن محمد بن مخلد الدوري الحافظ قال ماتت أمي فنزلت لأضعها في قبرها فانفرجت لي فرجة عن قبر بقربها فإذا رجل عليه أكفان جدد وعلى صدره طاقة ياسمين طرية فأخذتها فشممتها فإذا هي أذكى من المسك وشمها جماعة كانوا معي ثم رددتها إلى موضعها فإذا اللحد مفروش بالريحان فأخذ بعضهم من ذلك الريحان فمكث الناس يفعلون ذلك فسددت الفرجة وفرقنا الناس خشية الفتنة، فقد أكرم الله بعض الصالحين بأن جعل أجسامهم في القبور كما هي، لا تمسها الدود ولا يبليها التراب، فعن عروة بن الزبير رضي الله عنهما قال، لما سقط جدار بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه يومئذ الخليفة على المدينة، انكشف قدم من القبر التي في البيت، فأصابها شيء، فدميت، ففزع من ذلك عمر بن عبد العزيز، فزعا شديدا، فدخل عروة البيت، فإذا هي قدم عمر بن الخطاب، فلما انفتح القبر، خرج منه رائحة مسك لا يوجد لها نظير، فأمر بالجدار، فبني ورد على حاله، فسبحان الله الذي أعز أجساد الصالحين بعد الممات،